Hei, tällä videolla opiskellaan nyt tai nyt loppuisia partisiippimuotoja. Syönyt, tuonut, istunut, puhunut tai pudonnut. Otsikossa kerrotaan, että vessaan pudonnut puhelin toimii. Siis puhelin, joka putosi vessaan. Nut, nyt partisiipi on sama muoto kuin esimerkiksi negatiivisessa imperfektissä, jos opiskelit jo sen. En istunut, en mennyt, en puhunut ja niin edelleen. Tätä muotoa voidaan kuitenkin käyttää myös adjektiivin tapaan, ja sitä tarkastelemme tässä videossa. Näissä esimerkkeissä partisiippi toimii lauseessa niin kuin adjektiivi. Kilpailun voittanut urheilija tarkoittaa samaa kuin urheilija, joka voitti kilpailun. Nitalin antanut presidentti on sama kuin presidentti, joka antoi mitalin. Koska partisiippi on lauseessa niin kuin adjektiivi, niin se voi olla myös esimerkiksi monikossa kilpailua katsoneet fanit. On sama kuin panit, jotka katsoivat kilpailua. Yllättynyt ja onnellinen voittaja. Eli voittaja, joka yllättyi ja oli onnellinen. Tiedät ehkä muitakin samanlaisia adjektiiveja. Esimerkiksi väsynyt tai yllästynyt. Tai esimerkiksi huolestunut. Partisiippi tehdään verbin perusmuodosta. Katsotaan kuitenkin vielä vähän esimerkkejä. Kun partisiippi on lauseessa adjektiivi, se tosiaan taipuu kaikissa sijamuodoissa, niin kuin myös muut adjektiivit. Tässä lauseessa partisiippi on perusmuodossa, koska myös tuo pääsama urheilija on perusmuodossa. Jos pääsanan lopussa on pääte, niin myös adjektiivin lopussa on sama pääte. Esimerkiksi Vitalin voittaneella urheilijalla oli uusi valmentaja. Tai tässä on partitiivimuoto. Toimittajat haastattelivat kilpailun voittanutta urheilijaa. Tässä on puolestaan genetiivi. Voittaneen urheilijan panit juhlivat keskustorilla. Voi olla, että opiskelit jo toisen partisiippimuodon, va va Jos et, voit katsoa siihen liittyvän videon. Suomen kielessä on viisi erilaista partisiippimuotoa ja usein ensimmäiseksi opiskellaan tuo va va tässä on siis veteen hyppäävä tyttö, eli tyttö, joka juuri nyt hyppää veteen. Tässä puolestaan on veteen hypännyt tyttö, siis hyppääminen on valmis. Silloin käytämme tuota nyt-nyt-partisiippia. Tässä vielä toinen esimerkki. Vasemmalla on luistelija, joka kaatuu juuri nyt. Se ei ole loppunut, hän on kaatuva luistelija. Oikealla puolella on luistelija, joka kaatui. Kaatuminen loppui. Hän on siis maahan kaatunut luistelija. Näiden kahden partisiippimuodon välillä on siis ero. Ero on siinä, onko tekeminen vielä kesken, jatkuuko se vai onko se päättynyt, loppunut. Tässä muutamia esimerkkejä. Katolta putoava lumi on vaarallista. Se putoaa juuri nyt, mutta katolta pudonnut lumi on jo maassa ja se tukkii tien, eli minä en voi ajaa. Autolla, kun lumion tiellä. Kotitehtäviä tekevä tyttö istuu huoneessaan. Hän siis tekee niitä kotitehtäviä juuri sillä hetkellä. Kotitehtävät tehnyt tyttö sen sijaan voi lähteä ulos ja leikkiä kavereiden kanssa. Taloa rakentava naapuri työskentelee joka päivä. Mutta kun talo on jo valmis, talon rakentanut naapuri hoitaa puutarhaa. Tässä vielä muutamia esimerkkejä tuosta nut nyt muodosta. Väsyneet matkustajat pääsivät hotelliin lepäämään. Minulla on vain vanhoja ja kuluneita vaatteita. Rakastuneet eivät näe muuta kuin toisensa. Tässä voisi tietysti olla myös rakastuneet ihmiset eivät näin muuta kuin toisensa. Jos on kuitenkin selvää, että kyseessä on ihmiset tai henkilöt, niin silloin käytetään partisiippia substantiivina. Not nyt-partisiippejä näkee myös paljon esimerkiksi lehtiotsikoissa. Ne vähän lyhentävät tekstiä. 13 vuotias. Joka katosi löytyi. Olisi vähän pitkä ja ehkä muutenkin vähän vankea. Nämä otsikot ovat viime päivien lehti uutisista. Sama partisiippimuoto esiintyy siis myös verbeissä eri aikamuodoissa. Tytön puhelin on kadonnut. Tai lehdet ovat pudonneet puista. Lauri Markkanen on aloittanut armeijan Tai työhaastattelu oli onnistunut. Myös menneen ajan negatiivisissa muodoissa on tuo sama mut nyt partisiippi. Tämän vuoksi joskus on vaikea Ehkä ajatella, että se sama partisiippi on lauseessa adjektiivina. No, nyt partisiippi tehdään verbin perusmuodosta. Perusmuodosta otetaan loppu pois. Tässä verbityyppi 1, eli sieltä a tai ä lähtee pois ja sen tilalle tulee partisiipin päätä. Istunut, kysynyt, nukkunut. Yppinyt. Huomaa, että partisiipissa on sama vahva aste kuin perusmuodossa. Myös verpityypissä kaksi päätelisätään. lisätään perusmuodon vartaloon. Juonut, syönyt, tupakoinut, uinut. Myös verbityypissä kolme infinitiivin pääte, loppu, lähtee pois. Ja kun lisätään nyt, nyt, pääte, tapahtuu assimilaatio, opiskellut, mennyt, noussut, tutellut, riidellyt. Eli tuo pääte assimiloituu. Huomaa, että verbityypissä kolme on perusmuodossa heikkoaste ja se sama heikkoaste on myös partisiippimuodossa. Myös verbityyissä neljä infinitiivin loppu otetaan pois ja tilalle tulee tuo nut nyt pääte. Huomaa, että verpityypissä neljä ja myös verbityypeissä 5 ja 6 tulee tupla n pelannut, määrännyt, pakannut ja pelännyt. Ja taas astevaihtelu on samassa muodossa kuin perusmuodossa. Samoin siis verbityypissä viisi, tarvinnut, valinnut, häirinnyt, palkinnut. Verbityypissä viisi ei ole astevaihtelua. Verbityypissä kuusi on myös astevaihtelu. Ja siellä myös tuo sama heikkoaste joka on perusmuodossa on myös partisiivissa. Tässä siis perusasiat, nu, nyt, partisiivista. Partisiippeja on tosiaan suomen kielessä on viisi. Tässä vielä yksi esimerkki jokaisesta partisiippimuodosta. Talon takana seisova auto, eli auto, joka seisoo talon takana. Eilen saapunut paketti, eli paketti, joka saapui eilen. Tässä siis saapuminen on valmis. Ja paketti on nyt perillä, vaikka se olikin viikon myöhässä. Nämä muodot ovat partisiipin aktiivisia muotoja. Lisäksi on passiivisia partisiipimuotoja. Maksettava lasku on lasku, joka tulee maksaa tai täytyy maksaa. Valmiiksi leivottu kakku on kakku, joka on leivottu jo. Jos kaku on isän leipoma, se tarkoittaa, että isä on leiponut kakun. Löydät jokaisesta partisiippimuodosta myös videon tältä kanavalta. Toivottavasti tämä video auttoi sinua vähän. Kiitos, että katsoit. Heippa!